טוב את שוב פעם, אני מיכל, היום אני כאן עם... רלי! <laughs> <laughs> והיום אנחנו עומדות לעשות לכם סרטון אה, מועדפי הקיץ, מומלצי הקיץ, כן? בעצם אה, מוצרים שאנחנו מאוד אוהבות להשתמש בהם בקיץ. וצילמנו גם לערוץ של רבי סרטון, לכו לצפות בו בקופסת המידע למטה. זה לא תאיפה <laughs> את המידע למטה? <laughs> מה זה קופסת <laughs> <את> המידע? <laughs> לא יודעת, <laughs> זה קופסה <laughs> <טוב>. אני לא לבר בזפר אני נורא מתארדל אז יאללה בוא נתחיל אז אני מתחילה עם משהו שאני חיימת להגיד שזה אחד הדברים הכי גאוניים וזה שמפו היבש שלי ספציפית של וטיס בגלל שבקיץ הסער שלנו מתלכלך בי שתיים יותר ובמיוחד אצלי שהוא צבוע אני לא רוצה לחפוף אותו כל יום אז בין לבין אני משתמשת בשמפו היבש פשוט שמה קצת על השורשים ויש לי עוד יום ללא חפיפה זה גם ממש לי נוח לצבא כי ילדים, עניינים אז כן אז זה המושבי את הראשון שלי אוקיי, אז מומלט שאני בדרך כלל אוהבת לשים רק בקיץ כי יש שם שמתורפת זה בעצם סאנין שמי שלא יודע זה מעביר את השיער, זה קצת תורס את השיער נכון? בגלל שמח נכון, אבל זה תראו, הסאר שלי נראה ממש כאילו זה הכל הסאנין הזה יותר כזה בקיצור, אני אוהבת כזה לרסס, ואז ללכת לים, ככה להתפנפן לי, ו... השיער שלניה בעיר יותר. או מספיק ככה בסבב, נאשמל שאת רואה לשים. נכון. אז לי למשב, בקיץ, יותר מדי כבד לשים בוסם, זה כבד לי, אני... לא יודעת, זה עושה קצת כאב ראש אבל בשביל בכל לא להריח כמו ולא להרחיק מעצמי אנשים, אני שם בכל זאת משהו על הגוף, אני שם לה ספרי גוף, מי גוף, תקפו לזה רוצים איזושהי לי ספציפית של בפן בדי וורקס ואני פשוט מטער שלו וואי, רח מתוק הזה וזה מרזיק טוב וזה מרענן וזה לא כבד. יותר מדי על הגוף ואפשר לעשות זה על כל הגוף וזה לא יתבאקביס כזה מה כן, גם אני אהבת מבסם גוף לקיץ בחורף זה כאילו... בוא שם זה קבל, לקיץ זה עושה לך כאב ראש אפילו מסריחה. אחרי זה את מזיעה וכאילו אז גוזמה, אמר עליך, שמתי בוסם לא לצחת מישהו אז מי שיודע, אני לא אוהבת להשתזף כי זה לא בריא לגוף אז אחרי זה, שאני אהיה אני אהיה לא, לא בא לי זה, אז אני בעצם אתי אהסקנה כשאתי הגדולה אני רוצה להרוש לך לא, אני מתכוונת שאני אהיה עם לא בא לי את זה ולא בא לי שהאור שלי יתחיל להתקלף וכל השוויות אז חברים, עדיף פשוט תעשו צבע משאזף מלאכותי אני משתמשת פשוט בקרם לשיזוף עצמי של אה, סקארה זה ממש ממש טוב, אני אגיד לכם למה דבר ראשון זה ליאה כמו קרם גוף רגיל בצבע לבן נמרח רגיל לגמרי והוא לא משאיר קטמים והוא מחזיק אה, משהו כמו שבוע שבועיים וממש אחרי כמה שעות, אתם רואים את ההבדל אני באמת משתמשת בו אה, ואני ממש לא הוא לא מסריר, יש כאלה שמסריר בעיניים הוא לא מסריר, אולי בעיניים כן? לא, לא, לא גבוהי גם משתי פשוט בקעי אבל... שום דבר לא באמת יעזר לי כאילו זה נחשב אצלי שזוף, מה שאתם רואים אצלי זה... אה! זה עוד משהו חשוב, כשאתם עורכים את זה, אז לא להיחשיף לשמש אה, וכן זה לא מונע ממכם להישרף הוא יורד בקצב הכי, אחי, בשכבות אחידות ולא עושה מראה קטמי ו... כן הגוון שלו הוא גם לא כתום, הוא לגמרי שזוף, חום, קטם. <חום>, <-טם> כזה זה הצדה אצלי הממולץ האחרון זה הליווי האפטר שייפ באם ולרגע אתם חושבים כזה מה? קיב okay. תחליף מוטט מתגנחת, את האמת חשבתי שאת הגיעה זמן להתגנחת? כן, יש לך קצפו. כן, יש לי. אבל לא, אני לא מתגנחת עדיין. אני משתמשת בזה בתור פריימר לפנים, כי זה פשוט מרזיק לי את המייקאפ אופן מושלם כל היום. לא זז, אני לא מזיעה עם הפריימר הזה, לומד פריימר סיליקונים שבדלכם בקיץ. לא כזה כיף على הפנים? אז כן, זה אחד הדברים שהכי מפדים אותי בקביץ. כולן חופרות ניקי טוטוריאז יש לי בה כן, זה מושלם כן אני גם אמסקת שחור שמליאץ, גם טוב כן, אני גם אומר הוא לא מצליח את כן טוב ובאמת האחרון הסופר מובן זה כמובן קרם הגנה זה בעצם מ-לייף זה SPF 50 שזה ההגנה הכי גדולה וזה מסריח וזה מסריח? זה מסריח אלו, אם ישמור זה מסריח אולי זה ישן כבר לא יודע, בעיניי זה יש זריח סבבה זה פשוט זריח של קרם הגנה בסדר, רבי מה זה זריח של אבטיח ירקום? אני לא יודעת פשוט אני אוהבת למורח אותו על הפנים כשאני בשמש וערבי גוף לפעמים הוא נמורח בקלילות והוא גם יכול להתאים בתור קרם לחוט אז זה דרים שלא ממש מצילים אותנו מהקיץ בישראל כי אין שום דבר חוץ ממסגן שבאמת יכול אז זה דרים את החיים בחום בישראל אז כן, זה דלק חיירתם את הסרטון אני מקווה שאהבתם את הסרטון רבי, את לוקחת לי את המקום סליחה, אפילו שאנחנו עכשיו בחדר של רבי היא עדיין, היא... לא, צילך מהחדר צילך מהחדר שלך אה לא, חיין טוב, אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם